Жив на землі Учитель досконалий Сам Бог Його дарами наділив Умів він слово мудре говорити І дивні чудеса Серед людей творив То був Христос Що в яслях народився Щоб тільки всім Гріхи обмить А щоб спокусу не війти Молився І так старався Всіх людей любить. Та люди цю науку не приймали. Вони ж самі занадто були злі. Та й думали, щоб знищити його слиця землі. Для чого мусять слухати дорікання, що у гріхах своє життя ведуть? Бо їхня святість іншим спотиканням і так всі загалом, до пекла йдуть. Хіба один лиш він уміє люд навчати? А хто ж це він? Не Йосипа, він син, ні так не може бути, пора зірвати і стерти цього вчення колосок. І час настав. Христа у Весимані взяли й мерщій на осуд повели. Ніхто ж не знав, що у Господнім плані Шляхи ці вже накреслені були. Судили, били, у лице плювали, Вінок терновий на чоло сплили, Яким ще й більше болю задавали. І до кінця в неправді суд вели, А потім дико почали кричати, Повинен смерти стратити його, Крик переміг, і повели до страти Свого Месію і царя свого. А Він святий, піднявши вгору очі, Молився тихо до свого Отця, Прости провини їм, мій любий Отче, Дай сили Знести муки до кінця. Так добровільно смерть прийнявши, Простив всім ворогам своїм, Роздер завісу між землею і небом І стався посередником святим. Так хто ж пізнав це, Що Христос розп'ятий зітхнув І в останній голову схилив Хоч перестав народ кричати, та серця до Христа й не нахилив. <кій> На цьому все кінець тривогам. Нема Христа, ніхто не буде вчить, що треба каятись і молитися до Бога. І люди, як схотять, так і будуть жити. Затихло все. Заумерло, заніміло, Жахливий суд пішов у забуття І знову взявся люд за своє діло І знову завертілося колесом життя. Лише всі книжники та фарисеї Не забули внутрішніх тривог, Тайком зійшлися ночі однієї І стали думати, чи ж не був то Бог. Бо він казав, що в третій день воскресне, Тепер вже нам від смерти не втекти. Поки ж ми маємо за собі телесні, Давайте ми хоч тіло стерегти. На цьому й можна скористати нагоду, Хай вартові мерщі не гають часу, Підуть до гробу тайком від народу, так звелів наш вирішальний суд. Два дні один за одним пролетіли, Собою смер стерли смерти буревій, І наступає третій день неділя, День надзвичайний, радісний і новий. Ранкова тиша, надзвичайна мила, І вартові бажали б відпочити, Бо ніч холодна, Кождого стумила, ще й на душі Тяжкий тягар лежить. Одні пташки, безмірно щебетливі, Могли б людині слух зачарувати. Свої дзвінкоголосні переливи Старались людям в душі передати. Аж раптом постать ангела святого Вмить засліпила очі вартовим І підкосились дуже їх ноги І зникла сила видатних мужів Не перший раз на варті їм стояти Не перший раз ночей не досипать На цей же раз прийшлось їм і поспати Немо у мерці попадали і лежать, і ангел Божий твердою ходою, до гробу поспішає він скориш, штовхає камінь силою своєю, в цю мить здрогнулась вся земля. Божественне, всесильне безсмертя, на мить лишило світлі небеса і всю наповнило. Печеру смерти і мертве тіло Господа Христа. У той святий ранковий час неділі Звершився віковічний епілог, Бо перемогу бажану на тілі Звершив на ділі віковічний Бог. Наш Бог правдивий і повік незмінний, Завжди Він правий на свої діла. Нехай звучить Йому від нас Його творіння, В піснях лунає слава і хвала. Хвала за те, що в яслях народився, Що всі гріхи Він нам простив, що на хресті за нас молився і ради нас святу Він кров пролив. Хвала за те, що актом воскресіння Він нам несе з того Христа, Що нас веде в свою країну милу, де нам життя Він приготовив там за все». За все, що Він нам посилає і нас тримає у своїх руках. Дарами неба щедро наділяє, нехай звучить хвала Йому від нас. Амінь.